Нагадаю трошки історію. У лютому 2023 року Міністерство внутрішніх справ розпочало формування добровольчих штурмових бригад «Гвардія наступ. Слава Україні! Слава Хочу сказати такі слова, що сьогодні твориться історія. Історія на полях бульдук, історія тут в центрі України, в серці України, на Хрещатику. шляхом за випуску марки, яка символізує незглавність духу українського народу і готовність всіх бригад, які готуються до наступу, відвоювати свої. Завжди так було, що на марках повітрюються якісь знайометні дати, періоди історії, постаті. І одним із них є такий герой України, гвардієць, який дуже виконує досі задачі з захисту наших територій на одному із напрямків України. У нас за останній рік випущено вже чимало марок в Україні, які символізують ключові етапи нашої боротьби, нашого опору і, зокрема, ключових, скажімо так, остатей, бійців, які наближають цю перемогу. І, звичайно, це приємно, тому що багато героїв, Гвардії, Національній гвардії, наприклад, більше п'яти тисяч наборожені державними нагородами, 37 – це безпосередньо герої України. І дуже багато цих бійців, вони не публічні, досить, скажімо так, бувають, не, не можуть, не хочуть розповідати про якісь свої бути. Проте навіть таким чином, шляхом якогось відзначення їх у книгах, з шляхом випущення марок ми можемо поговорити і відзначати або самих бійців, або конкретно підрозділ, який відзначився в полі за нашому завершу. Добрий на місце ябро. На коже. На коже.